بالضروري اتمم أه أه مبادرة الاستاذ أه عبد الضيف الحقيقي وان كان الاستاذ عبد الضيف الحقيقي تلميذا لفترة راقي فانا كنت تلميذا للاستاذ عبد اليوم ان اجلس على هذه التي تضم ثلاثه اجيال من من رجال التعيس وعلى ذكرات مدينه والقارئ الكتاب الذي من نعم أه في كتاب أو كتاب الحافظين والسير سيجد أن هناك توزيع وتنوع مع كتاب مطوع على الكتب ولم التي أضع عليها كتابين تطرح لنا طبقة الأولى من بعد الاستعداد ولم يخرج ود التي هذا كل من الكتابين سواء من الجوانب السياسيه او الثقافيه والاجتماعيه لمدينه العائشه، الا ان كتاب الاستاذ عبد الحفيظي تطرق ل مجموعه من الجوانب التي هي خارج مدينه العائشه التي مر من المستوطن الاشتراكي خاصه في مدينه طوان، وايضا في المناطق الاخرى. كذلك هذا الكتاب طرح باب كان مصادا في وجه القرى لذاكرتنا المحليه وهي حزب الشهرة في مدينة العائشة، إذا هذا من دي على بعض الأحداث وبعد المجريات والتجارات داخل بيتي حزب الشهرة والاستقلال، أه... هذا النص يعالج جوانب متعددة سيصعب أن أشندها جميعا في قراءة ربما يتطلب قراءات ممتده في الزمن وفي المكان وهذا الامر ساحاول يوما افتح الشهيه بعد البارده والمنتظم نتائج لكي يمثلون بقناعاتهم وكتابته ينقلوا داخل هذا الكتاب ويستخرجوا منه هذا المشاريع أو بعض الأوراق حول الاحتياط، كتابه غني وهو مادة خام بالنسبة للباحثين والدارسين في تاريخ الأندية وفي تاريخ ناقة الشمال ككل. إذا قلت أكتفي بمحاولة يعني قراءة نقطتين من هذا الكتاب، النقطة الأولى ستكون التربية والتعليم واجهة للنضال إلى الحركة الوطنية من خلال سيرة الأستاذ الأشرف. إذا قضية التعليم عند الحركة الوطنية كما نعرف جميعاً هي, هي قضية مركزية فالحركة الوطنية التي نالت من حرب السلفية بمصر ومن فكر محمد عبده هي تركز على التعليم ليس فقط لتحرير الأوطان من المستعمر ولكن لتحرير العقول من, من براءة المجاهد والقومية والتقليد فالإنسان المجاهد والأمني هو قابل للاستعمار كان على ذكر المصطلح الذي استعمله ملك الدوله للاستعمار، هذا وقت قابل يكون مستعمرا ولهذا الحركه الوطنيه راعنت على على التعليم كقضيه اساسيه وبالتالي في في المدارس الحره عرفت عن تطوان عرفت على عن, عارفة عن, عارفة عن كانت هي الواجهه للنظام. كما وجدته في خلال قراءتي هذا النص، هو متشدد لهذه الفكره ومتشدد منها الى اقصى درجه، ولعند اكبر تجدي لهذا لهذه هذا بفكره النظام الادني، هو عندما وقف بين يدي المغفور له الخامس في الاسابيع الاولى بعد الاستقلال، لم يطلب وظيفه له او لزملائه، لم يطلب مناصب لم يطلب بناء دوره لم يطلب تجهيزات او بنيه تحتيه فما طلبه الاستاذ الاشرفي من سلطان المغرب المغفور محمد الخامس هو بي... هو بعثه ارسال بعثه الى اسبانيا وذلك ناتج لقناعته بان العلم والمعرفه هو السبيل الى الضروب بالمغرب و... و... والتقاتل به الى مصاف الدول المتقاتله كذلك الاستاذ الحفيظي وهو يصف لنا استاذه وبالمناسبه نحن اليوم نحضر احتفاء من باستاذه وهذه هذه في الاحتفاء هي نادره يجب ان نقف عندها وان نسجلها وان نتمها فلم ارى في حياتي تلميذا يحتفل باستاذه بان يدون كتابا في مسيره الاستاذ يشده ويقدره وينبهر به، وفي إطار إنبهار الأستاذ الحافظ بـ الأستاذ الأشرفي يقول في صفحة 23: وهو يظهر لنا أحاسيسه وهو يستعد للذهاب عنده لطلب مقابلته يصف نضاله العلمي يوظف مصر حقيقي هذه العبارة نضاله العلمي وكأنه لا يفصل بين مضال مصر الاشرافيه المضال السياسي والنقابي عن نضاله <تصفيق> العلمي وذلك ترجل لهم مصر الأشرفي هو ابن الحركة الوطنية المتشابهة لما يجعلون في البداية لفكرة عن نضال آه عبرها التربية والتعلمي كذلك في الصفحة 39 سيذكر الأستاذ عن أستاذه الأستاذ الأشرفي تسدح بالكتب والقلم والخطب والخطب والمحاضرات وضع نعشه على كتفه هكذا وصلت الأستاذ الحافظي أستاذنا الأشرفي أي كأنه يعني سلاحه كان هو الخطب والمحاضرات والكتب والأستاذ الأشرفي كان معروفا كما ذكر المدنيين ليحملوا الكتب اين نذهبوا من واقع أه، على الذكري التربية والتعليم ساخصص أه، أه، الجزء الثاني من النقطه الاولى للي أه، أه، في عند بعض المؤسسه التربويه التي كانت موجوده في والتي واللي تدرسوا فيها الاستاذ الاشرافي او ذكرت أه، على سبيل السياق في حديثه او في حواره مع الاستاذ حقيقي فالاستاذ اشرف في بدايه ما نصاب في تعليماته في كتاب لمننا على يد الفقيهين العروسين والغيرين وداخل هذا الكتاب تلقى القران وحديث ثم مدرسه الاهليه حر وكان من اساتذه مسيرته طمس اللام الاستاذ للغة اللغه الاسبانيه والحاج حيون وعبد الرحمن بن جبال عبد الملك بن والاستاذ احمد التلاوي مديرا واستاذا للانشطه والأنشط والمسرح وهو ما له عندنا اليوم ما يسمى بالتربيه الفنيه وعبر هذه الانشطه انشطه التربيه الفنيه داخل المدرسه الاهليه كان ينقل للمتعلمين قيم الوطنيه وكذلك دروس التاريخ من من بين دروس التاريخ كما ذكرت داخل هذا النص التي كانت تلقى في المدرسه الاهليه ملحمه وادي المخازن وتحرير العائشه على يد المولى اسماعيل اذا هنا نحن امام مستواجد متقدم من طرف التدريس باستعمال الطرقين يعني تفاعليه عن طريق الانشطه الفنيه التي من خلالها كان يتلقى المتعلمون القيم، القيم الوطنيه وكذلك دروسا في تاريخهم المحلي وتاريخ المغربي ككل. من بين المؤسسات التربويه التي كانت موجوده ايضا وذكرت في, في الكتاب جلوبوسكورا وكان فيه دومبيترو مديرا في إسبانيا مدرسه بريماريو. الأستاذ في خاصة في مدينة طوان وأيضا في مناطق أخرى كذلك هذا الكتاب طرق بابا كان قصدا في وجه قراء ذاكرتنا المحلية وهي ذاكرة حزب الشورى والاستقلال في مدينة عائش إذا هذا الكتاب فتح لنا بابا لنتعرف من خلاله على بعض الأحداث وبعض المجريات التي جرت داخل بيتي حزب الشورى والاستقلال هذا النص يعالج جوانب متعدده